السلام على من اتبع العقل السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر عسلم المهم أهلا وسهلا بكم شكون موجود مش موجودين ياسر ببعرفيهم مش مشكل اللي موجود موجود واللي مش موجود ينتظر التسجيل سلام سلام سليم سلام لبس لبس لبس ستار اهلا وسهلا إينس امستغرام اهلا وسهلا صفحه فيسبوك نتاعي لعبيدي محمد كريم لكن انا مبلوكي توا بعد نهاري نرجع فهمت تلقاوها على البروفيل يوتيوب نتاعي الصفحه الفيسبوك نتاعي ترتوها على همتها ازول ازول في اللون ازول في اللون ازول تحيه تحيه تحيه تحيه للجميع ازول المهم اليوم باش نتكلموا حول وجهه نظري حول الديمقراطيه احنا كل مره ناخذ موضوع ونحاولوا باش نتكلموا فيه يعني معناتها نطرح وجهه نظري كيما قلت لكم يعني كلامي هي وجهه نظر خاصه قد يعني يتفق عليها البعض قد لا يتفق عليها البعض، طبعا هناك معطيات علميه لا يمكن ان نختلف عليها، وانما فيما يخص الافتراضات والتحاليل هذه امور اخرى. خلي من بعد الاسئله خليني كالعاده يعني نعمل النص ساعه متاعي معنتها نطرح الموضوع. ثم أتطرق للأسئلة فيما يخص الديمقراطية أه المهم أه نعمل تلخيص أه لما قلنا حول العلمانية أه في المرة الأخيرة في الفيديو السابق ورأي حول العلمانية كنظام سياسي يعني هو نظام سياسي نجم نقوله وإحنا مستقل هي أحد أسس أه الحكم العلمانية هي جانب من الجوانب وهي كما قلت لكم هو فصل الدين عن الدولة وعن المجتمع أه كما قلت لكم يعني هناك عده انواع أه من الديمقراطيه من العلمانيه هناك عده انواع من العلمانيه وتختلف كل علمانيه عن الاخرى ولكن كلها تجارب أه غربيه أه باتم معنى الكلمه أه لم يقع في ما يسمى بالعالم الاسلامي الا تجربتين هي التجربه التركيه التي هي نسخه مطابقه للاصل لأحدى التجارب الأوروبية وخاصة كان العلمانية في تركيا هي التجربة الفرنسية وهناك التجربة التونسية التي لم يطلق عليها علمانية بأتم معنى الكلمة ولكن كانت عبارة على نصف علمانية مع مراقبة ما يسمى بالجهاز الديني وتوصلنا في الأخير أن لا يمكن أن نطبق العلمانية الغربية في المجتمعات متاعنا وإن الإسلام لا يمكن أن يكون مع العلمانية كما هي تطبق في أوروبا لأن أوروبا الآن بعلمانيتها تعاني من الإسلام لأن الإسلام مؤسسة مستقلة يتدخل في المجتمع ويتدخل في الفرد ويتدخل في الأسرة وعنده نظام اقتصادي مستقل لو معناتها طبقنا عليها النظام العلماني سوف يصبح دولة داخل الدولة ويمكن يقلب الموازين كما راينا في تركيا طبعا هذه معطيات يعني تاريخيه مانيش جايبها من راسي اذا قلنا الحل الافضل هو انها تتحول الاديان والمذاهب الى جمعيات تكون تحت مراقبه الدوله او تحت مراقبه وزاره التربيه او وزاره الثقافه معناتها تكون تحت يعني نظام الجمعيات ويتم مراقبه الجانب المالي والعاملين عليها ونوع الفكر الذي يتم بثه طبعا الفكر لا يجب أن يكون يدعو للعنف أو ضد مبادئ الدولة إذا هذا هو ملخص ما يسمى العلمانية وهذه هي وجهة نظري فيما يخص العلمانية في دولنا لا يمكن تطبيقها بالحرف كما في أوروبا وإنما يجب أن نحول المذاهب أو المؤسس أو الأديان إلى جمعيات ويتم مراقبتها من طرف الدولة لكي تحمي الدولة وتعرف ماذا يقوم هؤلاء أصحاب الأديان وفي نفس الوقت تمنعه منع كليا من التدخل في المكان العام إلا برخصة طبعا وفي ظروف خاصة يشتغل داخل المراكز نتاعه سواء المساجد سواء الكنائس اليوم سوف نتكلم عن الديمقراطية التي تعني باللاتينية حكم الشعب وهناك مصطلح آخر قريب من الديمقراطية هو اسمه الاستقراطية وهي حكم النخبة البعض يتصور أن حكم يعني الشعب يعني الشعب هو الذي يحكم ولكن في الحقيقة لا الشعب هو الذي ينتخب النخبة التي سوف تحكم وعندما نعود إلى الديمقراطية المأخوذة من الكتب اليونانيه في القرن الخامس قبل الميلاد سوف نجد ان في الحقيقه الشعب لا ينتخب وانما نخبه تنتخب نخبه اذا لكن طبعا المصطلح هذا تغير كليا والغرب عندما طبق الديمقراطيه طبقه على نظام اخر ننظر الى الديمقراطيه كيف تطبق في الغرب في الحقيقه عن طريق ما يسمى بالاحزاب الاحزاب السياسيه او المستقلين ويتم للشعب يعني اعطائه الحريه ان يختار ما هو الحزب او الرئيس الذي يمثل حزب معين واحنا نعرف ان الديمقراطيه كانت مرتبطه ارتباط كامل بما يسمى الليبراليه يعني الانظمه الليبراليه كانت تطبق فيها الديمقراطيه ولكن هل بالفعل الديمقراطيه الغربيه هي معناتها حكم الشعب كما يدعون هذا سؤال يعني باش نتطرقوا ليه بعد لا نعطي نبذه تاريخيه كالعاده حول ما يسمى انظمه الحكم عند الانسان من الاول احنا نعرف البشريه من الاول عندما بدات كان ما يسمى الكبير في السن الذي هو اكثر تجربه هو الذي يحكم القبيلة أو المجموعة البشرية ثم عندما يموت يعين من هو أكبر شخص في القبيلة وطبعا مع تطور المجتمعات البشرية أصبحت نوعا ما يعني الاختيار لا يعتمد على الكبر في السن فقط وإنما أيضا إدخال عامل آخر وهي المعرفة أو التجربة يعني يمكن إنسان يكون أصغر من شخص آخر في السن ولكن عنده تجربه يمكن ان يمكن ان يحكم وبشويه بشويه البشريه بدات تتطور في مساله ما يسمى الحكم حتى اصبحت تنحصر في عائله واحده يتوارثون الحكم او ما يسمى طبقه معينه يتوارثون الحكم وبهذه الطريقه بدأت تظهر ما يسمى الملكية كما نرى يعني في الإمبراطوريات الكبيرة، وكان الشعب يعني لا يختار بل داخل القصر أو داخل الأسرة هم الذي يعينون من يحكمهم. بالنسبة للإسلام، الإسلام في الحقيقة ليس له أسلوب واضح في الحكم. إحنا نعرف رغم الاختلاف اللي موجود. حول هل محمد عين من سوف يكون خليفة المسلمين أو خليفة خليفته من بعده؟ هنا فما اختلاف الشيعة يقول لك لا هو عين أهل بيته علي ومن بعده الحسن ومن بعده الحسين وزي العابدين والباقر والصادق والقاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري فهمت والمهدي ما يسمى الأطناش امام أي عبارة على ملكية فهمت البعض يقول لك لا ذلك التعيين هو تعيين ديني فقط ليس تعيين ليس تعيين سياسي بينما يذهب أهل السنة أن معنتها الرسول لمح إلى أبو بكر ووقعت ما يسمى بالشورى اللي نعرفوها في, الـ في, الـ في الإسلام في الإسلام السني والشورى لا تقع لعامة الناس وإنما لأهل ما يسمى العزم الذي لهم المعرفة والمقربين وتعرف قصة السقيفة كيف يعني تم مبايعة أبو بكر وتم من بعد يعني الأعيان هم الذي بايعوا أبو بكر ثم الأعيان والأعيان والأعيان يعني هوني الشعب لا يدخل في الإسلام في اختيار الخليفة بينما عمر يعني تم نجم تعين تعيينه من طرف أبو بكر إذا هذا أسلوب آخر يعني هل يحق للحاكم أن يعين من سوف يكون خليفة من بعده؟ ونجيوا نشوفوا مثلا عمر حصرها في ستة من الناس، إذا هذا أسلوب آخر ثم بعد مقتل عثمان يعني كما نقول عدنا إلى ما يسمى بالشورى ولي العزم ثم يعني تحولت الخلافة إلى عبارة على ملكية، يعني في ما يسمى الخلافة الأموية من بعدها العباسية من بعدها العثمانية وبقت تقريبا ملكية حتى في المغرب وفي الأردن وغيرها آه والمشكلة هوني آه أن الإسلام آه ليس له نظام واضح ولكن نجم نقول أن أكثر نظام ينجم ينطبق على الإسلام هي الشورة التي تتمثل في نخبة الخاصة أو ما يسمى بأهل العزم في تعيين الخليفة أو الحاكم باعتبار أن الشعب لا يمكن أن يعرف مصلحته يعني الشعب قاصر على أن يعرف مصلحته هذه مسألة مسألة ثانية مهمة هي مسألة التداول في النظام الديمقراطي هناك تداول يعني هناك نظام يتداول فيه الحكم يعني خمس سنوات هناك أربعة سنوات هناك مثلاً قانون على حسب الدستور دورة أو دورتين أو ثلاثة أو أربعة وهناك مثلا في بعض الحالات إن البرلمان يمكن أن ينص على إن الحكم إلى الموت بينما في الإسلام ليس هناك تداول وإنما الحكم إلى الموت إلى حتى وإن تم انتخابه إلا في حالة إنه يتم عزله كما تم عزل وقتل عثمان يعني عزل في الحقيقة الخليفة يكون إلا بقتله يعني لا يمكن أن تعزله هكذا بسهولة إذن هنا على حسب كل نظام ديمقراطي تلقى هناك التناوب في السلطة يختلف من دولة إلى دولة والمدة تختلف وكما قلت لكم هناك ما يسمى الديمقراطيات بمفهوم الديمقراطية ولكن الحاكم أو الرئيس يبقى مدى الحياة كما شفنا برجيبة اللي تم تعيينه مدى الحياة أو تعمل له أربع دورات أو خمسة دورات سبع سنوات يعني عبارة على إنه ملك كما نشوفه في الجزائر يعني بوتفليقة عبارة على ملك يمكن الملك أقل منه كما أن هناك أنظمة ديمقراطية آه معناتها يكون تكون هي ملكية ولكن ديمقراطية يعني الملك آه ملكية ديمقراطية يعني الملك ما عندوش سلطة آه عنده غير رمز وإنما البرلمان هو أو الشعب هو الذي ينتخب رئيس البرلمان وسلطة رئيس البرلمان أو الوزير الأول تكون هي الأقوى. كما أن هناك في الديمقراطية النظام البرلماني وهناك النظام الانتخاب المباشر. شنو هو الانتخاب المباشر؟ هو معناتها أن الشعب ينتخب الرئيس بوحده وينتخب البرلمان بوحده. ومن بعد البرلمان هو اللي ينتخب رئيس البرلمان وهنا هناك خلاف بين الانظمه ان يكون سلطه رئيس البرلمان اقوى من سلطه الرئيس او سلطه الرئيس تكون اقوى من سلطه البرلمان او يكون هناك توافق من بينهم في السلطه. يعني هذا بصفه عامه انواع الديمقراطيات اللي عرفتها يعني البشريه عبر التاريخ والى اليوم والتجارب التي وقعت في اوروبا. هنا السؤال الذي يطرح، هل الديمقراطية الموجودة في الغرب نظام الحكم الديمقراطي، هل هو بالفعل نظام يعني سلطة الشعب؟ طبعا هوني ادخل في مجال وجهة نظري. طبعا احنا نعرف اللي اكثر اللي يوصل للحكم يا اما شخص يكون مقدم روحه للرئاسة باسمه الشخصي ومدعوم من طرف أجهزة وجهات ورؤوس أموال ويكون عنده أموال كثيرة جداً لكي يصل للحكم إما أن يكون مدعوم من حزب والحزب هذا يكون عنده الإمكانيات المادية والمسألة الإعلامية وترويج للمرشح يخدم كثير جداً في نجاحه أو عدم نجاحه أي ان من يصل للسلطه ليس هو الافضل وانما هو الذي يملك اكثر اموال والذي هو يملك اكثر امكانيات والذي له اكثر علاقات مع معنتها الجهات التي يتم انتخابها طبعا وهنا ان هناك كثير من اللوبيات هي الذي تتدخل لانجاح رئيس او عدم نجاحه اذا في الحقيقه مساله الاقتراع هي مساله يعني نجم يقولوا هو صراع الديكه هو الشعب في الحقيقه ليس له خيار ليس له خيار وانما الصراعات الموجوده بين الاطراف اللوبيات والاحزاب وغيرها يعني في الحقيقه الشعب هو مخير بين من له القوه ان يصل للحكم وطبعا كل واحد عنده سياسه وكل واحد عنده تجاه ولكن طبعاً هنا حبيت نقول جوز حاجات إن الشعوب الأوروبية الديمقراطية يعني ترباو عليها وكبروا عليها وعندها عدة قرون يعني الديمقراطية لا تتمثل في نظام الحكم فقط يعني لا يمكن أن نأخذ شعب ليس فيه الديمقراطية في أبسط مؤسساته ونجي ونطبق عليه الديمقراطية بمفهوم الغربي لأن الغربي يعيش الديمقراطية في العائلة، يعيش الديمقراطية في العمل، يعيش الديمقراطية في الشارع، في الجمعيات، في كل مؤسسات الدولة هناك نوعاً ما يعني موجودة ديمقراطية، فهمت؟ يعني موجود ديمقراطية واضحة في المجتمع. إذا هوني المجتمع الأوروبي عندما يمشي يدخل ما يسمى صندوق الاقتراع، نوعاً ما عنده نوع من المعرفة ومن الفهم حيث إن كل مترشح عنده برنامج معين وملتزم ملزم أن يطبق البرنامج بتاعه لا أقول مئة بالمئة وإنما في أهم النقاط بتاعه وبصفة عامة الأحزاب السياسية اللي موجودة في أوروبا لأنها كثيرة جدا هناك ما يسمى منافسة شريفة من بينهم يعني المترشح من مصلحته أو مترشح عن حزب معين أن يخدم الوعود الذي قدمها لكي يتم انتخابه مرة ثانية أو انتخاب شخص آخر من نفس الحزب للرئاسة لأن ذلك يخدم مصلحة الحزب يعني الشخص الذي يقدمه حزب معين حتى ولو هو لا يريد أن يطبق البرنامج الذي وعد به المنتخب الحزب يجبرو بشي يطبقه لأن هذه سمعه الحزب هي الاهم واحنا نعرف الصراع بين الاحزاب اي واحد يعمل غلطه يعني ما يرحموهش ويمكن حزب من الاحزاب يتم عنتا اسقاطه بكل بساطه هذه مساله اذا الشعوب الاوروبيه هذه لعبتهم هما يعني الديمقراطيه تصلح لهم لهما علاش على خاطر هما متفهمين يعني الشعب موافق على ان هناك احزاب وهذيك الاحزاب طبعاً تخدم مصلحة الشعب فهمت؟ تخدم مصلحة الشعب وتتنافس من بينها هناك منافسة شريفة من بينها كل واحد يحب يرضي الشعب أكثر من الحزب الآخر وهنا يعني هذه المنظومة التي تطبق في المجتمع سواء كانت في الأسرة سواء كانت في الأسرة سواء كانت في المدرسة سواء كانت في المجتمع في كل مجالات الحياة تطبق وهناك ما يسمى توعيه وهناك توعيه في وسائل الاعلام وكل هذه الامور تجعل الديمقراطيه نوعا ما منقولش حكم الشعب وانما الشعب راضي عليها اذا هذه النقطه الاولى. آه الامر في دولنا مع الاسف ليس هو ذلك. فهمت يعني لو اخذنا ما يسمى النظام الديمقراطي الغربي كما هو، واردت ان تطبقه في المجتمعات نتاعنا، اللي ما تعرفش معنى الديمقراطيه في العائله، يعني الام ديكتاتوريه، البو ديكتاتوري، الخو ديكتاتوري على خو المعلم ديكتاتوري على التلاميذ متاعه صاحب العمل ديكتاتوري على العمال متاعه البوليسي ديكتاتوري عليك، الجيش ديكتاتوري عليك، الدوله ديكتاتوريه عليك، الكلهم ديكتاتوريين عليك، هذه حاجه نقطه اولى. النقطه الثانيه الاحزاب السياسيه اللي موجوده في دولنا كلها هي احزاب مواليه كليا للغرب وتخدم مصالح معينه مثلا اضرب لكم مثال بتونس تو مثلا حزب حمل همامي حمل همامي هو حزب عنده قاعده شعبيه يعني لا باس بها يعني ولكن الامكانيات نتاعو الماديه ما عندوش لانه ليس هناك احزاب يساريه يمكن ان تدعمه كما هناك احزاب ليبراليه تدعم أفاق تونس ولا تدعم النداء أو مثلاً جهات أخرى تدعم مثلاً النهضة أو أي أحزاب أخرى إذا هوني راس المال الأموال يملكها بعض الأحزاب تخلي مثلاً أفاق تونس اللي هو أقل شعبية وأقل قاعدة يعني يمكن أن يحصل على مقاعد في البرلمان أكثر من حزب مثلاً عريق كما حزب حملها همم فهمت؟ علاش؟ على خاطر حملها ما عندوش إمكانيات، هنا يعني الفلوس هي اللي تلعب. فهمت؟ الفلوس هي اللي تلعب. يزيشي يعني عندنا شعب جه يزيشي يعني عندنا أحزاب سياسية غير وطنية وأغلبها يعني تخدم مصالح أجنبية، يعني توا الأحزاب السياسية اللي موجودة في الغرب على الأقل تخدم مصلحة شعبها. بينما الأحزاب السياسية متاعنا لا. هي تخدم مصالحها الشخصية ومصالح الأجنبي أي في الدرجة الأولى المصالح الأجنبي في الدرجة الثانية مصالحها الشخصية وفي الدرجة الثالثة يمكن تعطي بعض التفتوفة لما يسمى الشعب كما تذكر هنا نقطة في هذا الموضوع إن أحد الوزراء من تونس سافر إلى فرنسا فالتقى مع وزير فرنسي ياخي بعد اللقاء ذهب به إلى بيته فوجد عنده يعني بيت كبير وحديقة وكل شيء ياخي قالوا من أين أتيت هذه يعني الأموال وأنت معناتها وزير تخلص يعني مبلغ يعني ما يسمح لكش تبني هذا البيت قالوا بسيط خرج له أوراق قالوا شفت هذا الطريق سيارة قالوا الطريق سيارة هذه أنا اكتبت أنها للدولة تسوى خمسة مليار دوت. ولكن في الحقيقة هي تسوى إلا أربعة مليار دوت أي وضعت مليار في جيبي وهذه المليار هي اللي بنيت بها هذا البيت قالوا ممتاز بعد فترة الوزير ذاك سافر إلى تونس يعني طبعا هذه نقطة مش قصة حقيقية فبعد الاجتماع ذهب الوزير الفرنسي إلى بيت الوزير التونسي يا اخي وجد عنده ليس بيت وانما قصر مع الاف عشرات الالاف من الهكتارات واملاك وفهمت يعني قصر اكثر من بيت الوزير الفرنسي 10 مرات او 100 مره يا اخي قالوا كيفاش بنيت هذا القصر وانت مجرد وزير قالوا بسيط شفت فتح النافذه قالوا شفت هذاك النطروك الطريق السيارة هداك اتقام للدولة خمسة مليار دوات اخي قالوا ما نشوف في حتى أتروت هي قال أنا فاكترت للدولة خمسة مليار دوات حطيتهم الكل في جيبي والطريق السيارة لم أفعلوا أصلا فهمت إذا هوني نفهم الفرق من بين السياسيين متاعنا والسياسيين في أوروبا مره من المرات كنت نحكي مع احد السياسيين قلت له ان الشعوب نتاعنا يعني جاهله وما تعرفش معنى الديمقراطيه وما تعرفش قال لي في الحقيقه ان كل الشعوب لا تعتبر واعيه قال لي عمرنا ما نجيوا نلوم الشعوب انها غير واعيه وانما الفرق هو ان الشعوب يعني السياسيين نتاعكم تركب على الشعوب بدون بردعة وتضربها قال طيب كل السياسيين يركبون على الشعب. احنا الاوروبيين نركب على شعوبنا ولكن نعمل لهم بردعه ونوكلوهم التبن ونعطيهم الماء ونبني لهم الديار باش يسكنوا فيها ولكن رغم ذلك نركبوا عليهم. فهمت؟ يعني نرتحو كما نقولوا احنا الحمير نتاعنا نرتحوهم ونركبوا عليهم. بينما انتم السياسيين نتاعكم يركبوا عليكم ويزيد يضربوكم ويزيد يهينوكم ويزيد يجوعوكم ويزيد يفقروكم وانتم مسكتين. إذا إذن هوني لو أخذنا أي نظام ديمقراطي هذا منطقينا ووضعته على شعب جاهل وشعب مسيطر عليه الدين يعني وقت يمشي الصندوق الانتخابات ماهوش هوش بش يفكر ما عندوش المنطق اللي بش ينتخبو هل سوف يحقق له مطالب أم لا وانما سوف يفكر هل الذي سوف ينتخب هل سوف يدخله الجنه ام النار هنا الديمقراطيه تؤدي بطريقه طبيعيه لشعوب جاهله وشعوب تفكر كان في معناتها فيما وراء الموت تلقاهم ينتخبوا الى الاسلاميين وطبعا هوني كما وقع حتى في شو في في تركيا، رغم اللي تركيا تعتبر اذكى الاسلاميين يعتبروا اذكياء، يعني تصل حكومات اسلاميه وعندما تصل حكومات اسلاميه باي باي الديمقراطيه وباي باي الحريه. اذا هوني مساله جدا مهمه. الديمقراطيه كما هي في الغرب لا يمكن ان تطبق في المجتمعات نتاعنا. لعدة أسباب السبب الأول يجب الشعب أول شيء يكون واعي وعارف شنو هو معناها الديمقراطية النقطة أولى النقطة الثانية الأحزاب يجب أن تكون أحزاب وطنية مستقلة وتخدم مصلحة الشعب ليس تخدم جهات أجنبية ولا مصالح الخاصة والمسألة الثالثة يجب ان يكون لها برنامج واضح وتحاسب عليه لولا تنفذه. احنا نشوفوا كم من وزير وكم من حزب يقول بش نعمل بش نعمل بش نعمل بش نعمل, نعمل وتمر سنه اثنين ثلاثه اربعه خمسه وما يعمل حد شيء. ويتنحى من الحكم ويجي واحد اخر ويقول لنا بش نعمل بش نعمل بش نعمل بش نعمل, نعمل, نعمل وما يعمل حد شيء. اذا هوني يجب هناك وثيقة، مثلاً الأحزاب في, في, في أوروبا تحاسب من يمسك السلطة، تحاسبه أحنا الأحزاب نتاعنا ما تحاسبوش، بالعكس تقسم معاه فهمت؟ تقسم معاه المشكلة أن الأحزاب في أوروبا يتم انتخابها من القاعدة يعني هناك ما يسمى القاعدة تنتخب أعضاء آه الناشطين مثلاً والناشطين ينتخبوا المكتب السياسي والمكتب السياسي هو اللي ينتخب المكتب التنفيذي ثم المكتب التنفيذي هو اللي ينتخب المكتب السياسي والمكتب السياسي هو اللي ينتخب رئيس الحزب ويمكن ان يكون رئيس الحزب ليس هو المتقدم للرئاسه او المنصب الحكومي مهما كان يعني ليس بالضروره احنا لا احنا الاحزاب السياسيه ملكيه خاصه اي رئيس الحزب يشري الحزب بفلوسه وهو اللي ينتخب المكتب السياسي وهو اللي ينتخب المكتب التنفيذي علاش هو ينتخب المكتب السياسي لانه عندما يتم انتخابك رئيس يبقى ديما هو رئيس هذاك علاش احنا الاحزاب السياسيه نتاعنا حمال امامي عنده 40 سنه نفس الحزب راشد الغنوجي عنده 40 سنه نفس الحزب دائما نفس الحزب ما تبدلش رئيس الحزب ما تبدلش اصلا بينما في اوروبا كم من مره يتبدل رئيس الحزب اذا احنا عندنا احزاب ديكتاتوريه في الاصل يعني احزاب ديكتاتوريه وليس لهم برنامج وليس ملتزمين بتطبيق البرنامج بتاعهم والهدف نتاعهم الاساسي الاحزاب السياسيه الكل هو تجهيل الشعب يعني ميحاولوش يرفعوا من قيمه الشعب وانما مخادعة الشعب والسخرية منه والشعب طبعاً يعني مع الأسف غير واعي بالمجال السياسي ولهذا بالنسبة لي النظام الديمقراطي هو نظام فاشل كلياً في المجتمعات يعني. واحد يقول لك هل تونس وديمقراطيه لا خويا يعني. تونس رغم اللي هي يعني رغم اللي موجود يعني النجم نقولوا الآن يعني يقولك ثلث سكان العالم أو خمس سكان العالم آه هي حكومات ديمقراطية آه الصين مثلاً, مثلاً نسميه حكومة ديمقراطية يعني نوعا ما ديمقراطية حتى نقولوا بنقول ديمقراطية جي ضدها دكتاتورية فهمت؟ آه عدة دول معناتها تدعي الديمقراطية ولكن ليس آه ديمقراطية تونس اللي هي معناتها مصنفة اليوم على اساس آآ آآ على اساس انها دوله ديمقراطيه لكن في الحقيقه من يحكم في تونس اني داوى النهضه اني داوى النهضه شكون هذا مزوز احزاب كبيره مدعومين من جهات اجنبيه يعني هو صراع بين قوتين لان الشعب بيدو جاهل فهمت طبعا خويا ذا اوبزرفر الفكره القبلي انا مثلا في انتخابات تونس في انتخابات تونس عام وحداش يعني تلقى البو يمشي مع أمه ومع أمه ومع أخته ومع العرش مطيعوا الكل وعرش بوه وعرش أمه وولد عمه وولد عمه ومرت بوه ومرت خالته ومرت جده وجد جد وجد جد جدو الكل يهزهم ينتخبوا نفس الاتجاه هذا ما نحكيهش علام عن القبيله يعني كان فما عن احنا من حسن حظنا ان ما عناش النظام القبلي يعني منتشر كثير ولكن ما يسمى عندنا النظام الجهوي نوعا ما لهذا النظام الديمقراطي يعتبر نظام فاشل اذا البعض يقول لك انت لازمنا ديكتاتوريه عادله ديكتاتوريه عادله صعيبه زي نوعا ما فهمت صعيبه نوعا ما المهم احنا بالنسبه للديمقراطيه الغربيه راهي يكذب كذبه يعني الغرب انك تقول ان الغرب فيه ديمقراطيه في الديمقراطيه السوريه تحكم فيها اللوبيات، رؤوس الاموال، اصحاب المصالح وغيرها من الامور، ولكن نوعا ما تقدم كثير من المصالح لشعوبها رغم كل شيء، فهمت؟ اذا الواحد يسال ما هو النظام الامثل للشعوب نتاعنا؟ في الحقيقه فما طريقه جديده في الحكم هي معناتها بدات توجد في في دول ما يسمى اوروبا الشماليه، وهي نوعا ما آه نشوفها اكثر منطقيه ويمكن تصلح لشعوبنا، حيث ان الدوله تتحول الى مؤسسه. مؤسسه مثل اي مؤسسه اخرى. يعني هي مؤسسه واللي في هذه المؤسسه من رئيس الجمهوريه، من الوزراء، من الموظفين هم مجرد عاملين. فهمت؟ وتنطلق من ما يسمى العمده، كيفاش؟ يعني لا تنطلق من فوق وانما تنطلق من تحت. يجيو مثلا كل حومه هو في الحقيقه لو تريد حكم الشعب بالشعب هو ان الشخص الذي ينتخب شخص معين يجب ان يعرفه توا انا جيت تحط لي رئيس اسمه فلان الفلاني، ما فين نعرفه انا؟ حكيت معاه، اتكلمت معاه، ما نعرفوش. يعني انتخبته على أي أساس على خاطر قالوا عليه وعلى خاطر شفت عليه دعاية في التلفزة على خاطر تكلم في التلفزة يعني لكن ما عرفتوش ما شخصية ولهذا من الأفضل ان المسألة لو نريد حكم الشعب من الشعب بالفعل حكم الشعب ليس بمفهوم الديمقراطية اليونانية هي حكم الخاصة أو اختيار الخاصة للحاكم وإنما إنه ننطلق ما يسمى بالعمده، إحنا عنا في كل بلديه عنا مثلا عنا بلديه معينه فيها عشرة عمدات. إذا هوني من ينتخب العمده؟ في الحقيقه نشوفوا في المجتمعات بتاعنا اللي يعين العمده هما أكثرهم يعني البلديات. ولكن من الأصل إنه يكون كل حومه، كل منطقه هي تعين العمده نتاعها. وينتهي دور الفرد لأن العمده إنسان نشوفه كل يوم معايا. وتنخرج للشارع نشوفوا في في المرشين شوفه يعني انسان بمفهوم بمفهوم ايناس بمفهوم جماهيريه القذافي ولكن ليس بهذه الطريقه يعني جم... جماهيريه القذافي لم تكن راي في الحقيقه الجماهيريه راي فكره جدا عظيمه ولكن تطبيقها تطبيق غالط المشكله ديما راهو ماهيش في الافكار النجم انا ادعو الانسانيه النجم انا ادعو العلمانيه النجم انا ادعو ادعم ادعو حقوق الانسان ولكن هل اطبقهم بالفعل هل اطبقهم اذا عندما هذا النظام انك تنطلق من العمدة ان مثلا في مدينه معينه في بلديه معينه يكونوا 10 عمد العمد هذوك ما يتم انتخابهم من طرف الشعب كل منطقه تنتخب العميد نتاعها ثم هل 10 عمدات هذوما هما اللي ينتخبوا رئيس البلديه ثم رؤساء البلديات هما اللي ينتخبوا الوالي. ثم الولاد هما اللي ينتخبوا النجم يقولوا يعني اللي فوق منهم وهكذا تكون طريقه تدريجيه هكاكا انا مانيش مطلوب باش ننتخب رئيس او باش ننتخب وزير او باش ننتخب رأ... بعد الرئيس هو اللي يعين الوزارة نتاعو. فهمت؟ ويكون هذا الكل ضمن نظام ما يسمى مؤسساتي مؤسسة يعني عبارة على مدير بنك يعني يحاسب يحاسب كليا يعني تكون نظام المؤسسات في الحقيقة نظام المؤسسات هي من أحسن الأنظمة وهنا فما خلاف عند السياسة في السياسة في الفكر الديمقراطي حول هل يكون عندنا ثقه أكثر في الرجل السياسي أم في الرجل التكنقراطي وانتم تعرفوا الفرق من بين الرجل السياسي والرجل التكنقراطي الرجل التكنقراطي خاطر أحنا نشوفه في الدول الليبرالية ديما تكنقراط يشتغلون تحت السياسيين لماذا؟ لأن التكنقراط ما عندوش علاقات ما عندوش معارف التكنقراط إنسان مختص مثلاً في الاقتصاد تجي أنت تحط إنسان تكنوقراط وزير للاقتصاد، هذا الوزير صحيح أنه يفهم في الـ في الـ في الاقتصاد ولكن ليس له علاقات، بينما السياسي هو إنسان ولو حتى أنه ما يفهمش في الاقتصاد عنده علاقات داخلية وعنده علاقات خارجية ويمكن أن يمضي صفقات ويمكن أن يحرك الاقتصاد. فلهذا مع في بعض مثلا في الحكومة الفرنسية الأخيرة تاع ماكرون تم نصفهم تكنقراط ونصفهم سياسيين. وهنا فما خلاف يقول لك هل نحطوا السياسي تحت التكنقراط أم نحطوا التكنقراط تحت آه السياسي؟ هذه معناتها خلاف. المشكل كي تحط التكنقراط تحت السياسي، السياسي ما يقبلش أنه يتحكم فيه تكنقراط لأن بالنسبة ليه التكنقراط انسان ما عندوش تجربه وما عندوش علاقات. ولهذا معناتها بعضهم يقول لك اللي لا لازم السياسي هو اللي يكون فوق والتكنوقراط هو اللي يكون تحت. المهم يعني انا شنو حبيت نقول يعني في هذا الكل يعني في في الموضوع هذا هو ان اهم نقطه اللي لازم نركز عليها يجب نظام الدوله يتحول إلى مؤسسات، هوني مثلا في هولندا أي بلدية أو أي ولاية، أي بلدية هي عبارة على مؤسسة، يعني البلدية مؤسسة عندها المشاريع متاعها داخل المدينة. يعني الأشخاص العاطلين على العمل تشغلهم في المؤسسات متاعها. يعني البلديات هي عبارة على مؤسسات، على شركات ربحية. يعني تدخل الفلوس تاخذ الضرائب.. وعند هالمشاريع نتاعها يدخلوا لها مداخيل وفي نفس الوقت فهمت يعني في نفس الوقت يعني تخدم مثلا اشخاص تعطيهم مثلا الاعانه الاجتماعيه يعني يخدموا في المؤسسه نتاعها تعلم هو راهو التكنوقراط انا بالنسبه لي شخصيا انا مع حكومه التكنوقراط ولكن وتجيت نبحث الموضوع ونقول ان التكنوقراط وحده من الجم لأنه لان ما عندوش علاقات وما عندوش خبره على الساحه فهمت ولهذا مثلا فكره ماكرو ان تقسيم الحكومه الى نصفهم تكنوقراط ونصفهم ثم مناصب مثلا مثلا منصب وزاره التعليم العالي هذه لازم يكون فيها تكنوقراط لازم يكون فيها تكنوقراط فهمت علاش على خاطر المجال هذاك اللي باش يخدم فيه يعرفه ليه اذا اهم نقطه قبل ما معناتهاش نختم الموضوع هذا هو ان مؤسسه او ما يسمى الدوله لا تكون عصابه لا تكون عصابه وانما تكون مؤسسه وعندها التزامات وعندها قوانين مطلوبه ان تطبقها وتحاسب عليها كاي مؤسسه اخرى يعني رئيس الجمهوريه مسك خمسة سنين يجب ان يحاسب على ما قام مش يمشي يرقض لي سنين وياكل الفول والحمص فهمت من بعد يجي يقول لك كهاونا ما عادش رئيس يجي اللي بعده من بعد نقعد نخلصوا فيه وكذا وكذا لا يجب معناتها تحويل الحكومه او الدوله الى مؤسسه فيها مناصب وفيها مسؤولية وفيها التزام كل بتطبيق المشروع الذي تقدمه كما إن الأحزاب السياسية يجب أن تتحول إلى مؤسسات والبلديات إلى مؤسسات والولايات إلى مؤسسات والوزارات إلى مؤسسات وكل شيء ولي معناتها مؤسساتي لأن النظام المؤسساتي اللامركزي هو نظام الوحيد لتطوير المجتمع. يعني عندما تكون البلديه متصله العمده متصل بالمواطن مباشره يكون هناك يعني لو وقعت مشكله في الطريق او انجاز في المدينه يكون عنده باتصال مباشر مع شكون يتكلم باش يوصل له الصوت بتاعه. اذا هذه وجهه نظري في مساله الديمقراطيه، الديمقراطيه الغربيه لو تم تطبيقها في دولنا كما هي سوف تؤدي إلى مصائب، يا أما سوف تؤدي إلى وصول الإسلاميين أو سوف تؤدي إلى الكذب والنفاق وعدم التطور والبقاء في نفس المكان إن لم نتأخر. نظن يعني فكرة واضحة كملت الموضوع حول الديمقراطية، توا نجم نقرأ الأسئلة نتاعكم. خلينا نشوف الأسئلة بعد التحيات التحيات هي الديمقراط ماندلا الديمقراطية الديمقراطية هي حكم الأغلبية. الديمقراطية هي الديمقراطية حكم الشعب، حكم الأغلبية، حكم فهمت لكن الأغلبية يمكن أن تحصل على الأغلبية بالتزوير، بقوة النقود، بقوة اللوبيات، يعني الأغلبية هل هم بالفعل هؤلاء الأشخاص هم أغلبية؟ هل الشعوب الشرق الأوسط جاهزة للديمقراطية؟ لا أظن لا أظن، ما زالت بعيدة آه، تحياتي في الوقت الحالي حكم الأكثرية خطر في معظم بلدان الشرق الأوسط بسبب أن الأكثرية من القطيع الديني والقومي متفق معك ليبيدو ليس بالضرورة أن تقود الديمقراطية نظام حكم مثالي مثل الديمقراطية في ألمانيا أدت إلى نظام هتلر النازي أما أنا مع الليبرالية الاجتماعية الليبراليه الاجتماعيه اخي شو اسمك انت ليبيدو لا مانديلا هذاك شيء اخر هذاك مش نظام معناتها هذاك راهي السياسه كما العلمانيه جزء من السياسه الديمقراطيه جزء من السياسه الليبراليه وما يسمى هي الليبراليه الاجتماعيه مقصود بها الليبراليه الجديده لان يعني هناك هناك ما يسمى بالاشتراكية الديمقراطية والليبرالية فهمت آآ آآ الليبرالية الجديدة اللي هي الليبرالية الاجتماعية، هو في الحقيقة هي الليبرالية الجديدة هي أخذ ما يسمى بالعدالة الاجتماعية ضمن الليبرالية، يعني هناك ليبرالية هناك حرية وكل شيء ولكن هناك ضمان اجتماعي يعني يعطي حقوق الإنسان اللي ما يقدرش يعني يخدم وهي نفسها مثل الاشتراكيه الديمقراطيه وهذا موضوع اخر اخي يمكن نتكلموا عليه مره اخرى شعوبنا لا تعرف مصلحتها للاسف شديد شعوبنا لا تعرف مصلحتها والطبقه المثقفه بتاعنا لا تعرف مصلحه الشعوب لا تلوم الشعوب اللي بيدي. لوم الطبقه المثقفه ااا آه ازول باهي. لا ديفينيسيون دولا لا اون كور نو ديفيني باغ بوكو. بالفعل بالفعل لي نورديك معنى الديمقراطيه كثير ما يفهموهاش. نجمنا انا نلخص الديمقراطيه هي هي انا انا اقرب شيء للديمقراطيه عندي هو التناوب على الحكم. يعني مش جهه واحده تحكم. هي لا مركزيه. ومعناتها فمش استمراريه. فهمت؟ ا آه. السلام عليكم بهي آه. تعال مدير ربكم ورب اللي خلق ربكم كريم كوكيش بيك انت انا من الديمقراطيه الحقيقيه وليست الديمقراطيه الرسميه انا مع الديمقراطيه الحقيقيه الديمقراطيه الحقيقيه هي في الحقيقه يعني نعود للاساس نتاعها كما قلت لكم هي ان الشخص عندما ينتخب شخص يجب ان يكون يعرفه شخصيا فهمت معظم الديمقراطيات في الدول الغربيه ديمقراطيه راسماليه اي طبعا ليبراليه كلها حتى انهم نطلقوا الديمقراطيه الليبراليه فهمت آه هي عالم تحكم فيه الماسونيه الماسونيه وعش مش غير الماسونيه راهو رؤوس الاموال آه فما لا لج... جون شومبر دو كوميرس آه فما عده اشياء اللوبيات دينيه اللوبيات الاقتصادية اللوبيات السياسية اللي ب 20 لوبيات حتى الاجتماعية رجال الأعمال تتدخل وتتدخل بوضوح في الديمقراطية الغربية بالفعل الديمقراطية الغربية كذب في كذب راهو فماش ديمقراطية يعرفوا شكون بيوصل للحكم عندك فلوس أكثر توصل فهمت عندك فلوس أكثر توصل واحنا نحبوا نتبعوهم كيف بداية علينا أن نتخلص من القبليّة في دولنا حتى نبني ديمقراطية شرقية. يجبنا أن نتخلص من القبليّة ومن سلطة الأب ومن سلطة العائلة ومن سلطة المجتمع ومن سلطة رئيس الحومة ومن سلطة الدين ومن سلطة عشرين ألف سلطة. عندي مقولة قديمة رؤساء القبائل هم الأب الروحي للديكتاتورية. بالفعل يعني يمكن أي. إذا لم تلخص القبلية سوف نكون هناك ديمقراطية في الدولة ليس القبلية فقط لازم الحرية بدون حرية منجم من الحق حد شيرة على مبدأ باهي مندلا يعني على مبدأ بقرتك يعطيك حليب أكثر أي على قد بقرتك يعطيك حليب أكثر من شكرا ليس على الفكر القبلي حتى على الفكر الايديولوجي يا في تونس بالنسبه لتونس ما فما حتى حل في تونس، في تونس اللي يحكموا فينا هم النداء والنهضه واللي يدوروا حولها. عصابه تحكم في تونس. عصابه مسيطره، في تونس لازمها ثوره شعبيه اخرى. انا نتصور في تونس من هوني لخمس 10 سنوات اخرين باش ثوره شعبيه اخرى يجب اسقاط كل الاحزاب السياسيه الموجوده، وبناء احزاب جديده من الصفر. كل النظام الموجود في تونس السياسي، وكل رجال السياسه، يجب ابعادهم. كما عملوا، فهمت في في فن الدوله، شدوهم الكل حطوهم في الحبس، فهمت؟ حطوهم في الحبس، ومشاو عاودوا قدوا رواحهم. إذا نجحت الديمقراطية في تونس هناك احتمال أن تنجح في بقية الدول العربية والمنطقة العربية كما يجب أن كريم ليس ناجحة يكذبوا عليكم يقول لكم ناجحة عصابات تحكم في تونس مانديلا ورغم أن الشعب التونسي يعني واعي كثير على بقية يعني التجربة التونسية عندها 40 سنة يعني من نجم نقولوا نصف علمانية ومثقفين أكثر و وما فماش اميه وكذا وكذا ورغم ذلك شفت كيفاش يعني الشعوب الاخرى لزمانية 100 ان الحرب القبليه منذ زمن بعيد لاني يعني مؤمن بان القبيله هي سبب رئيسي للدكتاتوريه في بلادنا، طبعا القبليه فصل المؤسسه الدوله بعضها عن بعض ونظام البلديات او انقطاعت بالفعل هذه فكره جيده جماهيريه القذافي لا لا لا, لا مش جماهيريه مش مفهوم هذاك الأحزاب الناجحة في الانتخابات تونس أحزاب عميلة، الكل أحزاب عميلة. لأن تو مثلا كما أفاق يأخذ مساعدات من أحزاب ليبرالية في الغرب. فهمت؟ النداء كيف كيف؟ النهضة كيف كيف؟ كلهم مدعومين، فهمت؟ كيف يكون الفكر التكنقراطي معوق الفكر الديمقراطي؟ لا التكنقراط، التكنقراط براح لازم اسمع انا بالنسبه لي ليس هناك نظام امثل يعني كل نظام وكل ايديولوجيه فيها نقط ضعف فيها نقط القوة فلهذا مثلا وتجابه الليبراليه الجديده هو خليط من الليبراليه القديمه والاشتراكيه والاشتراكيه الديمقراطيه هي خليط من الاشتراكيه والليبراليه اذا لازم يعني توافق التكنوقراطيه افضل انها يعني تعلم طبعا هي ممتازه التكنوقراطيه انا تعجبني انا اعتبرت تكنوقراط. آآ أه ما رأيك أخي كريم في عزمي بشرع ما عنديش حتى فكرة عليه في الحقيقة ما ما نتبعوش أصلا فهمت. ما ما نتبعوش ما نتبعش أنا السياسيين اللي يخدموا الكل هذوما كلهم عملاء بالنسبة ليا فما قليل جدا السياسيين الغير عملاء ما همش هم معروفين. عف الاحترام بهذه اعتقاد الخطا التسميه ذاتها بمعنى لفظ ديمقراطيه حسب علمي كل الدول على اتساع المعموره تطبقها وانتفاوض الدرجه بناء على الخلفيه الثقافيه التقليديه تلك الدول. الدوز حسب الاحصائيات انها خمس سكان العالم او ثلث سكان العالم يطبق الديمقراطيه. يعني نجم نقولوا ثلاثه ارباع العالم لا يطبقون او ثلاثه أو اثنين على ثلاثة من سكان العالم لا يطبقون الديمقراطية. أهلا هشام خلاصة كما تقول الفلسفة يمكن تطبيق الديمقراطية في عدد سكان قليل يمكن ملاحظتها. طبعا هذاك علاش يجب الانطلاق من القاعدة. فهمت؟ يجب الانطلاق من القاعدة الديمقراطية تجي بعد ما تخرج الناس تخدم بعد ما تتأسس الدولة نابليون بونابرت رجع فرنسا وقتا وصلوا آه تحكي امسي الدوله حضرت مره واحده في تاريخ تونس بعهد خير الدين باشا. اي خير الدين باشا في الحقيقه عمل كثير للدوله. بكل السهوله. الشعوب لازمها هي اللي تتحرك، الشعوب جهلة وما اقول ربما يجب اعاده صياغه اللفظ ذاته ليحكي الواقع اللغه ظالمه واقول انها لم تخدم النشاط المتبع في الدول. بالفعل المصطلحات عندنا مشكله مصطلحات بالفعل. المشكله اخي كريم هناك مرحله لم تتحدث عنها هي ازاله المنظومه الحاكمه الحاليه التابعه لقوى اجنبيه وهي المرحله الاصعب من وجهه نظر يجب الاطاحه بالنظام حتى ان للاسف آه لا يوجد ديمقراطيه في بلاد سعوديه ديكتاتوريه آه آه حتى ان آه بالنظام حتى ان آه ننزل للحرب انا متفق معك انا بالنسبه لي لا يمكن بالنسبه لتونس مثلا اللي هي اقرب دوله للديمقراطيه أو معناتها لحكم الشعب يجب أنا بالنسبة لي أنا ما أنتخب حتى إنسان أنا كانت عندي تجربة مع حزب صغير في تونس وطلع أخمج من الأحزاب الكبيرة وهذاك تو أتكلم عليه في يوم من الأيام إذا الأحزاب اللي موجودة كلها المنظومة السياسية السياسيين الإعلاميين الكلهم لازمهم يتنحاوا يمشيوا للحبس كلهم على بعض اي آه، للاسف لا يوجد ديمقراطيه في بلاد السعوديه ديكتاتوريه باسم الدين آه، مع الاسف مع الاسف آه، ان عرضنا أن نصلح بنيه الاجتماع في الشرق الاوسط وشمال افريقيا انه يجب اعاده الفرز المجتمع حسب القوميه الاجتماعيه لان كل مجتمع له خصوصيه ثقافيه كل مجتمع له طريقه حكم تناسبه بالفعل بالفعل متفق معك عزمي بسره يحب المال لا اكثر كلهم يحبوا المال انت شفت واحد انا تقول لي واحد مشهور مهما كان وفي وسائل الاعلام انا بالنسبه لي ساقط. العصابيه اللي تحكم دراسه الشعب اكثر من من علي، عرفوا كيفاش يسيطروا عليه وسكتوه عن تعليق الاعلام اللي يتبعهم، طبعا همزه متفق معاك. رايك في المرزوقي المرزوقي خليني ساكت هذاك كان تحب مره نعمله حتى على الفيسبوك نتاعي نحكيه على تونس فهمت ونحكيه على التجربه السياسيه نتاعي يعني في تونس. نعرفهم الكلاب هذا من الكل نعرفهم فهمت المغرب هناك ما يطلب بالجمهوريه النظام الملكي لازمها تسقط اصلا اكبر مصيبه للمغرب هي الملكيه الفكر الديمقراطي الدين لا يقبل باي فكر كله ديمقراطيه المهم نظن عملنا قريب نوصلوا للساعه نتاعنا خليني ساكت مش نهايه تقول لي المرزوقي برسمك هذاك انسان اه خليني ساكت خليني ساكت خليني ساكت المهم عملنا ساعه بتاعنا مدناها 6 دقائق يا مندله يا مندله تحكي لي على المرزوقيه الكل السياسيين سواء في الجزائر سواء في تونس سواء في المغرب سواء في ليبيا سواء في مصر سواء في الشرق الاوسط كلها حكومات يجب ان تسقط وقتها يعي الشعب ويفهم يسقط رب الكل ويعاود يبني روحهم الجديد ما فهمتش حلاخه فهمت ذا Observer لا لا وانا نتعلم منكم راهو مش انتوما برك تتعلموا مني فهمت وانا نتعلم منكم زاد بخصوص القضيه الفلسطينيه اي يعني يمكن نعمل حلقه بخصوص القضيه الفلسطينيه رغم اللي فما ياسر مش باش يعجبهم يعني وجهة نظري بالفعل بالفعل تنقيدها القضيه الفلسطينيه فما واحد إذا قال لي نعمل على القضيه اليمنيه اليمنيه يا بيش صافي سعيد اسمعني كل واحد يظهر في الاعلان في تونس ولا في اي دوله اخرى اعرفه ساقط ندر فهمت انا هدايه راي شخصي فهمت بور لو مومون <تصفيق> بصراحة بصراحة أحسن واحد شفته في في تونس الآن هو حسين الحامدي. حسين الحامدي هو أحسن واحد شفته توا في تونس بور لو مومون. لكن ماهوش معروف يعرفه حدو فهمت؟ مع الأسف. المهم تو نحكيو على انه بكره بكره باش نعمل حلقه حول احدى المشاهدات يعني اقترحت عليا باش نعمل حلقه حول من اين اتينا والى اين نذهب وما هو مع هدفنا من وجودنا في هذه الحياه يعني باش يكون شويه خروج عن السياسه اما تو نحدد موعد معناتها انا ديما كل ما نلقى وقت باش نعمل كيبدا ما عنديش مقابلات في الخارج يعني مع اشخاص اخرين قنوات اخرى نعمل مقابله هوني فهمت مع ثمانيه ديما مع ثمانيه فهمت يعني نحاول كل مره اطرح موضوع طبعا معناتها طبيعي المهم شكرا على الحضور نتاعكم تنميره تنميره للجميع رغم اليوم ما جاوش ياسر 40 واحد فقط فهمت يمكن بديتوا تفدوا مني كرهتوني المهم انا أتشرف معنتها بيكم الكلكم سواء اللي متفق معايا سواء اللي مش متفق معايا طبعا مونديلا احنا المشكل نتاعنا صدقني صدقني صدقني هو عدم الوعي لازمنا نحكي وما نوزعوش نهار كل ما نعملوا في حد شيء قاعدين نتفرجوا فهمت يعني اي حاجه تلقاها مهمه وزعها وكذا وفهمت وعرف و... يعني انا هاني نتكلم اوكي اما الفيديوهات تشوف تتشاف 500 600 300 كهو آه, الايميل حابين الايميل نتاعي معروف العبيدي كام آه, فهمت 46 46 لا شيء شي, لا شيء يعني دونك آه, المهم آه, تحياتي الايميل نتاعي موجود على معناتها تنجمو تلقاوه موجود في الكتابة التحت لبيديكام at getmail.com gmail.com تحياتي وشكرا لكم وبسلامة ومع فيديو قادم بكرة ما تنسى وش معات باش نحكي موضوع جدا شيق حاول لماذا احنا موجودين وفين ماشيين ومن فين جايين اوكي ايه بسلامة وشكرا لكم جميعا شكرا لكم جميعا وبسلام